Аби віддати останню шану захиснику України Мирославу Сидору, у Тернопільський дім Печалі прийшли його родичі та побратими. Далі колона з його тілом вирушила на Миколонецьке кладовище. Батькам бійця вручили грамоту пошани і скорботи та прапор України. 17 квітня 2023 року військовій присязі виконуючи бойове завдання за призначенням в районі розташування та завдання підрозділу поблизу населеного пункту Іванківки в Київській області, загинув за нашу батьківщину. Батько загиблого бійця Мар'ян Сидір розповів, на початку війни його син повернувся з Франції, аби захищати Україну. Він вже там влаштувався, був нове місце, влаштувався до тої праці на будові, знав, як вже там виконував, обшивали фасади. Тому вони, Тату, я їду на Україну, я кажу, може сину подумай, а хто буде захищати? Він прилітає сюди. А молодший брат вже на воєнкоматі. і вже його, вже його взяли в числові, йде за ним пізніше і дає заявку. Його не приймають, а не приймають, бо там настільки напор був наших військових молодих хлопців, ще не військовий. Він почав волонтерити через центр. Його не було зранку до вечора. Я був вдома. Василь вже відправили його на військо, а він возив додому людей з Херсона, з Харкова, з Миколаєва. Згодом син прийшов вишколи, розповідає батько бійця. Його побратим із позивним Федорович розповідає, Мирослав служив з липня минулого року. Каже, разом були у боях на Миколаївщині і Херсонщині. Також захищали Україну на Харківщині, а згодом воювали під Бахмутом. Мирослав був дуже неординарним. Він був такий запальний, активний, він на місці не сидів. Дуже розвинено було в нього таке почуття справедливості. Це така одна з основних характеристик. Нетерпів. Дуже добре був, ділився останнім. Все піде, яких конфет накупить, роздасить друзям. Він був такий дуже затятий бієць, Він за щось брався, він, він то доводив до кінця. Такий незламний. Під час боїв Мирослав тричі отримував контузію. Проте попри це повертався на фронт, розповів Федорович. За його словами, загинув Мирослав Сидоров у ДТП на Київщині. Його поховали на Алеї Героїв Миколинецького кладовища. Поряд із молодшим братом. Діана Качуровська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.